سو اے میرے رب جہاں اے محمد کے خدا عشق تھی کیا وہ محمد تیرا جس کی چاہت کے لیے یہ جہاں کیا, وہ تیرا عشق ہی تھا وہ تیرا عشق ہی.